ادھر سے بھی اچھا السلام علیکم گائیز ویلکم بیک ٹو اے ندر بلاگ تو آج کے بلاگ میں میں آپ لوگوں کو اپنی ویلج کے اظارے کرواؤں گا اور آپ لوگوں سے دو ضروری باتیں بھی کرنی ہیں مجھے تو آپ لوگوں نے بغیر اسکپ کیے اس بلاگ کو دیکھنا ہے اور چلو چلتے ہیں اور آپ کو میں دکھاؤں گا لیکن آج بھی میں آپ لوگوں کو سیکل سے ہی دکھاؤں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کچھ شام کا ٹائم ہے اور آپ لوگوں کو میں آج سن بھی دکھاؤں گا تو بغیر دیر کے چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو اپنے گاؤں کی بارے میں کچھ معلومات بھی دوں گا تو چلو چلتے ہیں ہمارے گاؤں میں سیب سیبوں کا باغ بھی ہے جو کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سیبوں کے باغ ادھر سے بھی سن سیٹ دیکھتا ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا ویو ہے لیکن آج تھوڑا سا یہ دیکھیں آج ادھر موسم تھوڑا اچھا نہیں ہے موسم سب سے بیوٹیفل نظارہ ہے ہمارے ویلج کا وہ یہاں سے دکھتا ہے آپ بھی نظارے کریں آئی آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی جی اچھی لگی ہے تو لائک میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ سے ملیں گے کسی اور سٹی کے ساتھ اور کسی اور جگہ کے پاس تو جب تک کے مجھے دے اجازت اللہ حافظ